ارحبوا يا الضيوف اللي لكم فاسوا يتخالص الحب يا عز الرجال الوثية خالص الحب يا عز الرجال الوثية مرحبا عيال ضحاطح انتهينا الكواير والنعم فيهم رجال حشامين وفيه مرحبا يا هلا بالضيف اول واخر ويا يا عسى ايامكم بالساعه